Glad Teknik er specialister i at reparere computerer fra dag til dag. Ejeren Mathias Nielsen har autisme og har lært at bruge det som en styrke for virksomheden, der reparerer over 600 computerer om måneden med meget tilfredse kunder. Mathias beskæftiger medarbejdere med lignende udfordringer som ham selv. Og i 2020 har Glad Teknik haft 10 praktikanter til jobafklaring, hvor en del har fået job i virksomheden eller fleksjob i et andet sted. Det er mig en stor glæde og fornøjelse at skulle sige tillykke til dig, Mathias, og til jer alle i Glad Teknik med årets erhvervspris. Værsgo, Mathias, og tillykke. Tak skal du have. Skål, Skål. tillykke og Skål. godt nytår. Okay, okay. tak. Tak.